Nemam mira, noće staje svet Nemam mira, razum si se Neam mira, vidim duplo sve Neam mira, sutra nema me Nekad linac nije mogao da bira sve Nemam Pa noćima ne sanica, je Nemam lica, al' ne pričam sve pred svima, ne Gang firma, lebo prekretnice, je Put je klizav, pun je serpentina, je iza, delim te, e, vresnjima, cash eh. Schengen briza, a pola letelica je. Za jednu sirišća, niste za petne zine, je Nemam mira, sta je svet Nemam mira, razum gasi se Nemam mira Vidim duplo sve, nemam mira, sutra nema me Noćas nema pa sve mi se pa i duplo je U rukavu kec pa im dižem u ok, budan drugo jutro je Gdem ka te kad ceo svet je usto već Moji svi su led, sve su surove I tu gde niko nije ušo pre Mam mira do ne pokupim sve ulove Zašto pričaš ovde a ja postavljam u slovo nevam mira, razum da si svet mira, vidim duplo sve nevam mira, sutra nema me nevam mira, najčas ta svet nevam mira, razum da Nem, mira, vidim duplo sve nevam mira,